الله بالخير والصريفات والصياد. ألف تحية لعيونهم، أنا فرح الناس. على الصريفي أكيد خالد، خالد يا الصريفي. الصريفات حق الله بالخير موجودين شنو؟ أي والله نبيل أكيد السلاوي الغالي. كل الحاضرين الشلع بدون الزفة. ¡Azúa, Dios سلومي زواج سعيد في صالحة. من السادة الاشبال. تستاهل كل الخير يا سنومي. اكيد الملك قد وطلع سيد على اخوي. الصيفات شبع بلا. يستاهلون عموان المبروك. اكيد حمان عم احلى كادر. طيب إلك يلك سيد محمد. اكيد الملك عالم واحد هو. قرار يا صديقي. كل السهراميين والحاضرين من السادة الاشبال من الاشبال ارفعنا مشع عصام سادة. سادة. سادة. سادة. سادة. سادة. سادة. سادة. سادة. هاي اخي يا اخي اكيد من هنا من الدبحان. كمان يا مسلم الصرافي الف مبروك او الف مبروك زواج سعيد الكبير سيد علي الجمال كل الحاضرين والسهرانيين من سيد حسام اكيد الصريفات عمي ام منذر حاوي اخوي ابنع والسند سيد محمد ملك السفر اكيد سيد محمد الغانش على ابويا علي حسام يعامل الافتحي الحيون كل الأهل بس المصاعب والسعادة الإشباع